Mari kita sucikan hati agar puasa lebih bermakna diari kemenangan Sucikanlah dalam bulan yang perlu berkah bulan penuh ampunan mari kita sucikan hati agar puasa syuti ramadan bulan yang penuh berkah Suci Ramadan Bulan yang penuh berkah Bulan penuh ampunan Mari kita sucikan hati agar puasa lebih bermakna di hari.